سيتحقنا من التي تضاد عنوان العلاقه الجلديه بين التاريخ والتنميه وللاشاره فان الاستاذ وليد محمد له العديد من المساهمات والمشاركات في كثير من المجلات العربيه والمغربيه وندخل في هذا الصدد على سبيل المثال الحصر مقالته القيمه بعنوان مدينه القصر الكبير بين البعد التاريخي والجانب الراهني والتي صدرت بمجله مدارات ثم مقالته الجيده العلاقه التجاريه بين شمال المغرب والمغارب والمنشوره في مجله الذخائر للعلوم الانسانيه اعطي الكلمه للاستاذ وليد محمد لا <تصفيق> لا <تصفيق>